Збирався на зміну на заводі, коли дізнався про початок повномасштабної війни. Розповідає про ранок 24 лютого бойовий медик Пологівського ТРО Циган. Чоловік тоді був в резерві, тож подальші дії були відпрацьовані, згадує захисник. «Зайшов до дружини, говорю так, збирайся на роботу, у нас війна. О, тебе треба зібрати в кипішу, в паніки. Кажу, ні, у мене рюкзак завжди був зібраний, залишалось тільки додати там речі індивідуальні. Відправив її на роботу, зібрав рюкзак і вже о півдесятій був на пункті збору наша АІТРІО. Перший бій з російськими військовими відбувся у Топмаку. Проти важкої техніки окупантів мали на озброєні лише автомати та гранатомети, згадує Циган. Почали відпрацьовувати мінометами, танками, прийняли бій, як могли, захищалися. Коли вже розбили і казарму все повністю, Почали вже підходити, підтягуватися до нас. Прийняли рішення повертатись назад до поліг пішки, щоб уже там, в рідному місті, зустрічати їх і захищати своє місто. Воювати у рідному місті зручно каже циган: знаєш усі обхідні шляхи та кожен закуток, маєш додатковий стимул. Емоційно не важче, навіть легше, тому що. Ти розумієш, чому ти тут знаходишся і що ти повинен виконувати. У тебе є дуже-дуже великий стимул, коли ти знаходишся десь на околиці міста і знаєш, що там в самому місті знаходяться твоя мама, родина, сім'я, рідні. У Пологах активні бойові дії тривали п'ять днів, згадує військовослужбовець ТРО Михайло. Чоловік розповідає, росіяни обстрілювали їх з усіх наявних видів артилерії. Самі ж тримались виключно на характері. Тримати оборону могли б далі, втім знайшли зрадники, які показали росіянам об'їзну дорогу, нею вони і прийшли у місто, розповідає Михайло. «Я прожив все життя в полу. але навіть я і не знав, що можна було, наприклад, таким маршрутом проїхати, яким вони здійснили переміщення. Тобто я... Я вірю в, це, в те, що були такі колаборанти, які допомагали їм. Але в цілому, я хочу сказати, що місцеве населення дуже надавало допомогу. Коли довелося залишати позиції в місті, не всі змогли вийти одразу. Певна кількість військових залишалася в окупації та вела розвідку. Михайло був одним із них. Привдягався в громадську одежу, брав велосипед, причепляв воду і їхав начебто те, що провідував. І прямо через блокпости. А сам в цей момент дивився, куди у них зброя росте, засоби, ураження, сектора обстрілу, як у них розставлені. А потім доповідав вище. Оборона міста Пологи відіграла важливу роль у подальшій долі Запорізької області, запевняє Михайло. У них за графіком було 3 числа о 10-й ранку вже будь-в Гуляйполі. Але щоб Полога всидіть ну, напакоснічиліша. Не вдалося їм цього зробити. Бійці розповідають, вже готуються повертатись у рідне місто. Ну, безумовно, провідати родичів, які там залишились. Але в першу чергу, звісно, прийти до своєї квартири і подивитися, в якому вона стане. Зайти туди. Тобто, таким чином. Потім провідати родичів. Перше розтілують тьощу і плем'янка з братом. Так його. «Не бачу. Та спочатку війни майже не бачу. Пару разів вдалося забігти, сказати, просто передати, що живий». Карина Галунова, Владислав Киящук. Суспільне новини. Запоріжжя.